Φεστιβάλ Επιστήμης και Τεχνολογία στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Γνωρίστε την επιστήμη και την τεχνολογία όπω ποτέ άλλοτε. Παρακολουθήστε τι ομιλίε, συζητήσεις, επιστημονικά θεατρικά δρόμενα, εκπαιδευτικά εργαστήρια. Ενημερωθείτε για τι εφαρμογέ τη σύγχρονη τεχνολογία στην καθημερινή μα ζωή από Έλληνες και ξένου ερευνητέ. Από 13 έω 16 Δεκεμβρίου, πρωί-απόγευμα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Βασιλιά Κωνσταντίνου 48, μετρό Ευαγγελισμό με Ελεύθερη είσοδο. Γιατί η επιστήμη είναι ζωή.